Вітати Анастасію Пашко зі століттям приїхала вся родина. Вітають жінку і праправнуки. Серед наймолодших – чотирирічна Софійка. Я люблю дуже свою прапрабабосю. Анастасія Пашко народилася в польському селі Бабіце. Розповідає, у ранньому дитинстві перехворіла тифом, тоді малою ледь не померла. У Польщі дівчиною працювала на ділянці землі, яку мала сім'я. Найважче, пригадує жінка, було під час Другої світової війни. Саме тоді Анастасія Пашко втратила батька. Його, каже, вбили нацисти. Ну, що було тікати в Тікає від Німчого, а вночі тікає від банди. І споня не було ні днем, ні ночем. Переховувалася Анастасія в лісі. Одного разу під час облаву нацистів, розповідає жінка, довелося ховатися в болоті. Так, каже, врятувалася від смерті. Такі були багни, там не хто мало хто ходив, а піньок такий був. І я влізла в той, в той, той і викупала ямку, і під той пенек влізла. Слухаю, що пси йдуть, гавкають, і німчі булакають. злізла під той, той пеньок і лежала в тій воді, вилажу. Дивіться, ту забити, ту людина лежить, а то було в жнива, ту вбити, ту вбити, ту дивіться, із з дитином жінка забита, маленька дитина. У 1945 році сім'я Анастасії Пашко потрапила в списки сімей, що підлягають депортації. Щоб виїхати з Польщі, довелося кіньми їхати на станцію міста Любачів, що за 300 кілометрів від Бабіце. Там на поїзд чекали декілька тижнів, розповідає Анастасія Пашко. Також, каже жінка, у них відібрали майже все, що взяли з собою в дорогу. «Банда взяла нам коні, а відслушила, а там що на воді було. Там нічого не було. Лише муки-чуть було. І подушки були. Більше нічого. Удорожим не було. З Польщі сім'я Анастасії переселилася до Запорізької області, розповідає дочка Ніна Морущак. Потім вони хотіли додому повернутися на Польщу. Приїхали на Тернопільщину, бо ближче буде їхати на Польщу. І так лишилися по сьогоднішній день на Україні. На Тернопільщині Анастасія Пашко працювала в колгоспі, а у вільний час шила людям одяг, в'язала та вишивала. Чоловік, який був ветераном Другої світової, помер 35 років тому. Зараз жінка живе з дітьми. Проблем зі здоров'ям, каже, немає. Тільки деколи піднімається тиск. Коронавірусом не хворіла. Донедавна, каже Ніна Марущак, мати ще допомагала по господарству. Ще в 96 років сім. То ще бараболість ми садили обидвоє і купала ще осінь, а вже в минулого року то вже ні, то вже треба сили більше. Дякувати Богу за те, що при пам'яті і ходити. Перший заступник голови Підволочівської громади Степан Мельничук каже, цьогоріч Анастасія Пашко стала третьою, хто відсвяткував століття в громаді. Загалом у громаді проживають 19 тисяч осіб. «Ще дві людини є, які проживають у селищі Підволочівськ. І теж дві жінки». Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.